نور الملعب اذا جات قهاره من عيون الناس سبحان مذريها نورها الشغار الى اللعب مختاره مهره الخيال يا رب تحميها الجدايل شكر والعين فتانه من هي اللي في الملاعب تمريها نور الملعب تاجك قهر من الناس سبحان المبريه نور الملعب تاجك قهر من الناس سبحان المبريه من هي اللي في تماريها، من هي اللي في تماريها، بنت شيخ بالكرم بانت اذكار القبيله ما من شبر فيها شبي صفر شعشعه طوال الغاره كل عام ياخذ الكاس رحيها جدها ناصر وما ضيت الافعال، فوق صفر يلحق اللي صفر يلحق اللي تواليها، كم طرح من فارس نشاف شافت او والحرايب يوم شفت يواليها، بق خول الضد من على الجدّان تعرف مماشيها، نور المحل جاد جا من عيون الناس سبحان مبريها من عيون الناس سبحان مغريها نور بيتاجات قهار من عيون الناس سبحان مدريها نورها الشغار للعب مختار نهارة الخيال يا رب الجدايل شقر والعين والحين فتانح انت شيخ بالكرم بانت اذكار والكبيلة ما شباب برد فيها شدي صفر شعشة حتبا ولا الغار كل عام ياخذ الكاس راعيها جدها ناصر وماضي تنفعال فوق صفر يلحق اللي تواليها فوق صفر يلحق اللي تواليها منطرح من فارس انشافة في حالها والحرايب يوم شبات يواليها لك خالش يوخ نطيب تقهارة من حال الجدان تعرف مماشيها نور المل اذا جات قهارة. من حيون الناس سبحان مذريها من حيون الناس سبحان مذريها من حيون الناس سبحان مذريها